Οι πωλήσει σε τρία απλά βήματα. Αν μάθετε πολύ καλά αυτά τα τρία πολύ απλά βήματα, τότε μπορείτε να πετύχετε οτιδήποτε και αν πουλάτε. Είτε πουλάτε προϊόν, υπηρεσία, επιχειρηματική ευκαιρία ή οτιδήποτε άλλο. Τα τρία αυτά λοιπόν βήματα είναι τα εξή. Το πρώτο είναι ότι χτίζουμε οικειότητα. Δηλαδή, πριν μπούμε σε οποιαδήποτε συζήτηση για προϊόντα, ευκαιρίε, υπηρεσίε ή οτιδήποτε άλλο, χρειάζεται να μπορέσουμε να εδραιώσουμε μια οικειότητα με το συνομιλητή μα. Να νιώθει άνετα να μας μιλάει ελεύθερα και ανοιχτά. Τότε μόνο μπορούμε να πάμε στο επόμενο βήμα που είναι το να βρούμε αν υπάρχει μια ανάγκη ή επιθυμία την οποία τα προϊόντα, η υπηρεσία, η ευκαιρία μας μπορεί να λύσουν. Οπότε, χτίζουμε η οικειότητα, μας μιλάει ελεύθερα και ανοιχτά και μετά βρίσκουμε ποια είναι η ανάγκη που έχει. Βλέπουμε αν υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο μπορούμε εμείς να καλύψουμε, να βοηθήσουμε. Και τότε μόνο να καλυψουμε να βοηθησουμε και τοτε μονο παμε στη λύση. Τότε μόνο μιλάμε για τα προϊόντα μα, μιλάμε για το αποτέλεσμά μα, μιλάμε για τι υπηρεσίε μα, μιλάμε για την επιχειρηματική μα πρόταση ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να αποτελεί μια λύση στο πρόβλημα το οποίο μα ανέφερε. Οι περισσότεροι βλέπω ότι κάνουν το εξή λάθο. Ξεκινάνε με τη λύση. Ξεκινάνε χωρί να έχουν καν την οικειότητα, χωρί να έχουν δει αν υπάρχει ανάγκη, επιθυμία ή πρόβλημα. Μπαίνουν κατευθείαν στη δικασία του να παρουσιάσουν την εταιρεία του, τα προϊόντα του, τι υπηρεσίε του, την ευκαιρία του. Το αποτέλεσμά του. Έχω κάτι φανταστικά πρώτα για τα οποία θέλω να σου μιλήσω. Εγώ έχω ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Πρώτα ξεκινάμε με την οικειότητα, γιατί αν ο δεν μα μιλάει ελεύθερα και ανοιχτά, δεν θα μπορέσει να μα αποκαλύψει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα πραγματικό. Και αν δεν γνωρίζουμε ποιο, πρόβλημα, ποιο είναι το πρόβλημά του, ποια είναι η ανάγκη του, πώ θα μπορέσουμε να του προτείνουμε την κατάλληλη λύση. Είναι σαν να πηγαίνει κάποιο στο γιατρό και με το που μέσα στο ιατρείο, ο γιατρό το πρώτο πράγμα που θα κάνει θα είναι να του πει λοιπόν, έτσι όπω σε βλέπω, σε αυτό, αυτό και αυτό. Τα θα εμπιστευόσαστε όταν αποδέχετε κάποιο τέτοιο γιατρό. Προφανώ και όχι. Οπότε λοιπόν, γίνετε επαγγελματίε και ακολουθήστε αυτά τα τρία βήματα για να μπορέσετε να χτίσετε την επιχείρησή σα χωρί να χρειάζεται να είστε πιεστικοί, επιθετικοί, φορτικοί ή να πρέπει να σα αποφεύγουν όταν σα συναντάνε στον δρόμο. Γίνετε ελκυστικοί, γίνετε ακαταμάχητοι. Αυτά, είμαι ο Θεοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου, μπαίνοντας στο greekcoach.gr κάθε list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω, μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου «Ακαταμάχητο δικτυακό μάρκετινγκ» θα βρει το link στην περιγραφή.